Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas évet vagyok, a PPH egyik vezetője. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. A mai képzésünk körülbelül egy, egy másfél órát fog igénybe venni, és tegeződve szoktuk tartani a képzést. Képzéseket, és reményük ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki kortól nem nemtől nem függetlenül tegezi egymást. Mi porcsamán élünk a férjemmel. Házasságban két kisgyermekünk van. A PPA el előtti foglalkozásom az ugye, informatika volt, tehát szemetes technikával foglalkoztam. Ma már a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem, és ugye miért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni? Amikor az első előadást megláttam ugye a Szelecsik Miklós mesterkóstól, akkor volt egy olyan érzésem, hogy, hogy ez lett az a hely, ahol minden olyan fontos dologra van tudás az ember és az élet működésével kapcsolatban, ami nekem megoldás lehet az életemre. És ez nekem ugye szimpatikus volt, és az szimpatikus volt számomra, hogy egy helyen megkaphatok minden fontos megoldás, módszert, tudást. És én azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni elsősorban, és ezen kívül nyilván megtetszett az is, hogy hogy a személyiségemet is tudom ugye, fejleszteni, és ezáltal tudás, módszer, megoldások által egyre jobb emberré tudok állni. Mm -hmm. És egyre jobb mintát tudok ezzel ugye, másoknak mutatni majd. És annak idején én ezért kezdtem el. Az én PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, és mára viszont már csak a PPH tanulói csapat szervezéssel foglalkozom. Én azért kezdtem el tanulni a Nyílt Akadémiánál. Férjemet mondandóját kiegészíteném azzal, hogy mi is előtte ugye az interneten kutattunk, kerestünk, hallgattunk különböző előadókat, kerestünk válaszokat, megoldásokat, problémáinkra, de igazából nem sok sikerre. Így van. És uh, mikor rátaláltunk a PPH-ra, és uh, Szedlacsik Miklós mesterünkre, akkor uh, nekünk az olyan megnyugtató volt, hogy tőle mindenre megkaptuk a választ, amire csak szerettük volna. És uh, olyan megoldásokat, olyan válaszokat, Kaptunk tőle mindig, amivel sikerült megoldani az adott dolgot. És mikor így beszélgettek, megbeszélgettem emberekkel, és mondták, mondják, hogy ó, hát ők az internetről innen-onnan ezt is hallgatnak, azt is, és már mosolyogok rajta, hogy de minek, mikor itt, itt nálunk minden egyben megtalálható. Minden kérdésre választ kapunk, minden problémáinkra megoldást kapunk. Ha van segítség? Teljes, teljes mértékben segítséget kapunk. És elakadás uh, az mindig van, előbb-utóbb, legalábbis. Igen, igen, az szoko, az van, de, de, de a segítség az, az mindig érkezik, és mindig, uh, mindig támogatva vagyunk. A mesterünk által is, és a fentiek által is. Csodálatos érzést tapasztalni azt, hát már mondhatom azt, hogy szinte nap, mint nap, hogy mennyire segítenek és támogatják a munkánkat, a fenti segítőink. És mikor adódik egy helyzet, akkor mindig köszönetet mondok, hogy igen, köszönöm, tudjuk, hogy, hogy segítettetek, és és ha esetleg egy negatív helyzet adódik, abból az is segítség, mert letértünk az útra, egy picit elkalandoztunk, aztán így segítenek vissza, visszatérni a helyes útra ezáltal, és, és nagyon, nagyon hihetetlenül csodálatos érzés ezt megtapasztalni, hogy mennyire, mennyire támogatnak minket mennyire figyelnek ránk. Így van. A másik pedig az, hogy ilyen szintű támogatás, szeretetet, segítséget, megértést, tudást sehol, sehol a világon nem találtunk eddig. És nem is fogunk. Mert miért is keressünk, mikor Mióta itt vagyunk azóta egyre boldogabb, egyre csodálatosabb az életünk, és egyre több, több embernek is tudunk ezáltal segíteni. Ahogy minket segít a mesterünk, úgy, úgy idővel, mi is szépen lassan át tudjuk adni azokat a dolgokat, ami azoknak az embereknek, akik minket megkeresnek. És szerintem ettől nagyobb nagyobb, nemesebb feladat, cél nincs az életben. Tehát amit tanultunk, azt tovább tudjuk adni. Igen. Másoknak. És látjuk a boldogulását másoknak. A tudás által. Igen. Szeretném még valamit mondani? Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú master, coach és boldogság specialista,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 Mesterünk küldetése az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni az a tőnket, Miklós Mesterkózsot, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. <tos> Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világunk, hogy tetszik nektek. Nem tetszik? Ebben a teremben, nagyon jó, az biztos. Aranykori körülmények. De ugye nem a teremről volt szó, hanem a világunkról, amiben élünk hát érdekes világban élünk hogyha végig gondoljuk Kezdjük azzal, hogy sokan gondolják azt, hogy túlélés vagy a minél több pénzköltés az életük értelme pedig ez egy eléggé magas szintű tudatlanság. De hát ugye a tudatlanság az nem bűn, csak kellemetlen. De ugye a tudatlanság az lelki és fizikai fájdalmat tud okozni. Mondok példát, jó? Tehát a tudomány mai állása szerint a betegségek, 85 százaléka a, a pszichoszomatikus eredetű. Az azt jelenti, hogy a pszichém megbetegeti a szomát, vagyis a lélek megbetegíti a testet. Úgy is lehetne mondani, valaki nem hisz a lélekben, hogy a gondolkodásod megbetegíti a testedet. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy az embernek milyen a gondolkodása. Most, az embernek a gondolkodása az jó, akkor kevesebb a betegség. Ha az embernek a gondolkodása nem jó, akkor sok a betegség. Mi az, hogy jó gondolkodás, vagy kevésbé jó gondolkodás, vagy rossz gondolkodás? Ez azt jelenti, hogy mennyire teremtő a gondolkodásod, mennyire pozitív a gondolkodásod mennyire segíti az életed jobbulását a gondolkodásod, mennyire tudod a gondolkodásoddal a céljaidat megvalósítani, mennyire tudod a családod céljainak a megvalósulását segíteni a gondolkodásoddal. Tehát a gondolkodás az meghatározó, és ha az embernek helyes a gondolkodása, akkor nem betegíti meg a testet, mert ugye, de hát miért betegíti meg a gondolkodásunk a testet? mondok példát, jó? tehát a, az ember immunrendszere az úgy működik, ahogy gondolkodik az ember, az, az adott személy az azt jelenti, hogyha helytelű gondolkodik az illető, tehát tele van negatív gondolkodással akkor az azt jelenti, hogy az immunrendszereknek a védekező mechanizmusa az nem úgy működik, ahogy kellene. És mindig azt látom, mióta tanulmányoztam ezt a kérdést, hogy a gondolkodás hogyan betegíti meg az embereket, mindig arra jöttem rá, hogy a betegségből gyönyörűen vissza lehet következtetni arra, hogy az adott illető milyen területen gondolkodik, helytelenül a saját életében, tehát a saját életterületen, a saját élethelyzeteiben. És ez tökéletesen illeszkedik, mert mindig mikor ilyeneket nézek, az adott illető mindig ráismer arra, hogy tényleg, hát ezen a területen nem helyes a gondolkodásom. És ez azt jelenti, hogy most gondoljátok végig, hogyha a gondolkodás ilyen hatással bír az emberi szervezetre, tehát az emberi immunrendszerére, az ember szervezetére, hát akkor, akkor itt vannak összefüggések a gondolkodásunk és a, és a fizikai egészségünk vagy a fizikai működésünkkel kapcsolatosan. És itt nem csak olyan dolgokra kell gondolkodni a betegségeknél, ami tipikus betegség, hanem olyan dolgokra is gondolni kell, ami esetleg nem tipikus betegség. Például a kopások, azok nem tipikus betegségek, az látszólag annak az imú rendszerhez semmi köze. Mert ugye hát az illető, mint, ami megerőltette a bizonyos testvérszét mondjuk, és mit tudom én mondjuk a térdizületeit, és ezáltal elkoptak a térdízületei. De hát akkor hogy van az, hogy adott helyzetben, tehát hasonló dolgokat él meg két ember, nagyon hasonló dolgokat, és az egyiknek elkopik az izülete, a másiknak meg nem kopik el az izülete. Hát akkor mind a kettőnek el kellene kopni, akkor ezt megmagyarázzák azzal, hát hat más más a két ember, teljesen más a két ember, mások voltak a szülei, és akkor így elkezdik magyarázni, hogy, hogy a bizonyítványt úgy is lehetne mondani. Tehát nem azt nézik, hogy, hogy gyakorlatilag más a gondolkodása a két embernek, hanem azt nézik, hogy mit tudom én, mit mások voltak a szülők, és ezáltal más törököltek. Ugye milyen egyszerű ráfogni a különböző állapotokat, a különböző betegségeket. Hát arra, hogy ezt hát az öröklötös, ezt hoztad, hát a szülődnek is volt, akkor és neked is legyen. Milyen egyszerű megoldás ez, nem? Csak most gondold végig, ebben az ember mit tud kezdeni. Tehát azt mondták, hogy na most a apád is, vagy az anyád is szívifartusban halt meg. Akkor ne csodálkozz, hogy neked is van szívfartus. Kész? És ne csodálkozz, hogy ha abban halsz meg, hogy fartusod lesz neked is. Csak most mondtam egy dolgot. Tehát az apád is, vagy anyád is gyenge szívű volt. Tehát akkor mit csodálkozza azon, hogy te is gyenge szívű vagy. Biztos találkoztatok ilyenekkel, Nem? Tehát ez, ez, ez milyen magyarázat? Tehát mi a megoldás? Gondold végig, az orvostudomány olyan dolgokat próbál megmagyarázni, amire nincs megmagyarázás. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs megoldás pontosabban. Van megmagyarázás, csak nincs megoldás. Tehát mintha direkt olyan dolgokat mondanának, amire nincs megoldás. Tehát arra nincs megoldás, hogy mit tudom én, te abba fogsz meghalni. Érted? De ilyen megoldás nincs. Tehát ez, és akkor, mert a édesapád vagy édesanyád is abbaadt, meg akkor bármit csinálhatsz, abba fog meghalni. Na most ez úgy működik. Szeretnék egy történetet ezzel kapcsolatban, egy rövid történetet elmesélni. Édesapámat 29 éves korában megműtötték, kivették a lépét, és akkor azt mondta az orvos, hogy a lép hiányától még egy Nyugodtan elérhet 30 évet. Mit gondoltok mikor halt meg? 59 éves korában, érted? És miért akkor halt meg? Mert az orvos, ha az orvos nem szólt volna egy, se, egy szót se, érted? Akkor lehet még édesapám mai napig is élni, ki tudja. Vagy nem abban halt volna, meg nem meghalt. Tehát gyakorlatilag ő beprogramozta azáltal, hogy meddig fog élni, amit az orvos mondott neki, és pontosan addig élt, ameddig az orvos mondta neki. Világos ez? És közben senki nem mondta, orvos, semmilyen orvos, hogy hát ez élhet 50 évig is akár ebből, vagy 60 évig is élhet ebből. Érted? ebből a szelf hiányjal. Világos ez? Senki nem mondta neki. Na most, és pont addig élt, ameddig az orvos mondta. Tehát az orvos az nem egy jó nem egy tehetség, érted, hogy pontosan meg tudja jósolni, hogy egy ember hány évig fog élni. Azt lehet, hogy meg tudja jósolni, hogyha egy embernek egy hete van hátra, hogy egy hét múlva meghal. Érted, vagy egy héten belül meghal. De az, hogy én még nem láttam olyat, hogy egy orvos 30 évre előre meg tudná jósolni, hogy ki mikor fog meghalni. Tehát itt ez nem orvosi jóslat volt, hanem gyakorlatilag egy beprogramozás, ami azt jelenti, hogy apu beprogramozta azt, hogy avval kapcsolatban ami történt vele az orvos hatására, hogy meddig fog élni. És gyakorlatilag nem is abban a betegségben halt meg, hanem tüdőgyulladásban halt meg. Milyen tüdőgyulladásban? Hát volt neki egy generált olyanfajta dolga, hogy hosszabb idők keresztül hőemelkedése volt. És ha megcsitta valami, és, és a szervezete nem kellőképpen védekezett, mert el volt gyengülve az immunrendszer emiatt, az állandó hőmérséklet miatt, és a, az immunrendszer el olyan szinten ugye nem tudott ellenállni ennek a csípésnek, hogy kórházba kellett kerülnie. És, és és ugye ő világ életében nagyon szerette a hideg üdítő, vagyis a hideg italokat, bármilyen hideg tehát sörbe is csak hideg, borba is csak hideg, üdítőbe is, vízbe is csak hideg, imádta az ideget, és gondold végig állandó emelkedés mellett, gyakorlatilag mit csinált, a kórházban fogta, ment a büfében, és hideg üdítőt ivott. És mi, mi történt vele? tehát jéghideg, hűtőből származó üdítőt, érted? gyakorlatilag azt csinálta, hogy leforrászta a tüdejét érted? mi behart? mert egyik nap még arról beszéltünk, hogy milyen ö, hova mennek nyaralni azon a nyáron, az egyébként május volt tehát május teljesen jó idő, tehát ö, ilyen 30 fok körüli hőmérséklet májusban és ö, jó ki volt melegedve, stb. stb. mindegy, egyik nap még arról beszéltünk, hogy, hogy hova mennek majd nyaralni az idén, ez ugye 2020-ban volt, hát nem az idén, hanem 2000, nem 20-ban, 2000-ben, bocsánat, 2000-ben volt, hogy a, akkor majd hova mennek nyaralni, ott volt anyu is hallotta, másnap meg már meghalt, érted? Miben? Tüdőgyulladásban. Ennyi. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy teljes egészében elintézte azt, hogy ő meghalljon. Világos az? <kül> Ennyi. És, és hogy ez nem volt tudatos, nem hogy valaki azt gondolja, hogy bármi tudatosság lett volna, szépen ő betette a saját tudat alattiába, hogy neki meddig kell élni, illetve miután már nem kell élni. Anyúnak is mondta közben, hogy tudom, hogy túlélsz, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Ja, Anyu meg még ebbe erősítette is. <gül> Tényleg. Komolyan. Ja? Na szóval. Úgyhogy érdekes világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy hát minden véletlen műve, legalábbis az emberek jó része, nyilván mindig tisztelt a kivételeknek. Az emberek jó része azt gondolja, hogy véletlenül történnek vele dolgok. Véletlen egy belet betegség, véletlen egy baleset, véletlen egy probléma. És ez soha nem véletlen. Se a családi problémád, se az anyagi problémád, az nem véletlen. Se a betegséged nem véletlen. Se a baleseted nem véletlen. Milyen jó lenne, hogyha az ember tudna előre arról, hogy minek mi a következménye, nem? És akkor azokat a dolgokat nem tenné meg, aminek az a következménye. Hogy? Oké? Okay? Bármi legyen az a hogy. Tehát az ember tudja, hogy a hogy mögött mi van, akkor nem teszi azt meg, hogy az a hogy ne jöjjön létre. Világos? Vagy az a hogy utáni rész ne jöjjön létre. Szóval, hát az emberek erről nem nagyon tudnak, ez nehogy azt higgyétek, hogy ez, ez nem egy, egy valóságos tudás. Tehát ez olyan jellegű valóságos tudás, hogy az emberiség régen odáig, hogy ókor, méghozzá ugye Egyiptom és alexandriai könyvtár. Tehát addig az emberiség tisztában volt azzal, hogy ilyen szinten az ember hogy működik. Tehát, hogy minek mi a következménye az életben, milyen gondolkodásnak mi a következménye, milyen cselekedetnek mi, mi a következménye. Az emberek ezt pontosan tudták, nyilván nem mindenki, de egy jelentős százaléka a lakosságnak tudta, a legszegényebb rétegek nem tudták, de az alfölötti rétegek tudták. Addig még úgy gondolták a hatalom, hogy felgyújtják az alexandrei könyvtárt, hogy ez a tudás, ez tovább ne menjen az emberiség számára, és az emberek tudatlanokká váljanak, nyilván egy darabig még ment szülőről, gyerekre, szülőről gyerekre, és de hát egy idő után ez az egész ellaposodott természetesen, és ennek az lett a következménye, hogy az ember nem rendelkezik azzal a tudással, ami ezzel kapcsolatos. És ugye van olyan nagyon kis százaléka az emberiségnek, amely természetesen azoknak az utódai, illetve azoknak az elődei, akik most vannak, ugye gyújtották föl az alexandrai könyvtárat, azoknak az utódai pedig rendelkeznek azzal a tudással valamilyen szinten, de hát ugye ez egy szűk réteg a Földön, és azért használják arra, hogy ne tudják azt, hogy ne tudják az emberek a tudást, mert hogyha egy embert nézünk, aki tudással rendelkezik, az nem manipulálható, minél kevesebb tudással rendelkezik valaki, annál könnyebben manipulálhat, a manipulálható. Ezt nem kell nekem elhinni, felőlem, azt hiszem, amit akarsz, jó, és úgy éled az életedet, ahogy akarod, Nekem aztán teljesen mindegy. Én nem akarok semmire rábeszélni, én tudom, amit tudok, te meg tudsz, amit tudsz. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy én úgy gondoltam az életemben, hogy én tudni szeretnek, szeretnék dolgokat, és, és nem akarom a véletlenre bízni a dolgokat. De véletlen nincs a Földön, tehát az életedben bármilyen problémád volt eddig az soha nem a véletlen műve volt, ez sem kell, elhinned, nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel, meg miben hiszel, világos ez, tehát abban hiszel, amiben akarsz, tehát az a lényeg, hogy, hogy az ember az vagy tud, és boldogul, vagy nem tud, és nem boldogul, oké, okay? na most mondok példát, te azt gondolod, hogy a gazdag emberek boldogok, Mutass nekem egy gazdag embert, aki boldog. Jó, tehát úgy, úgy gazdag, hogy e, hagyományos civil tevékenységből gazdag. Mutass nekem egyet. Érted? Miért szerinted a miniszterelnökünk boldog? Gyurcsány boldog? Mutas ma a parlamentbe egy boldog embert. Oké, okay. de mutass a. Az összes politikus közül Európába egy boldog embert is. Érted? Hát Mit tudom én? Itt vannak a leggazdagabb magyaraink, jelenlegi magyaraink, ugye az OTP vezér, akkor a másik, mindegy a, a Lőrinc. Szerinted ők boldogok? <tos> <tos> Oké. Okay. Nem mondom. Hát nem, nem, az, nem az a lényeg, hogy valakinek mekkora vagyona van, az a boldogságnak van öt feltétele, tehát öt feltétele. Öt plusz egy, de mindegy maradjunk az öt feltétele. Hát az első feltétel az, hogy kap elég szeretetet. Érted? Tehát azt gondolják mondjuk az útra gazdag emberek, hogy Mitől, én neki az a boldogság, meg az a szerepet, hogy megvesz ki óra egy 30 évvel fiatalabb nőt? Érted? És akkor azt gondolja, hogy ezzel le van tudva a szeretet kérdés. Oké, okay. de ha 30 évvel az kevés, akkor mondjuk 50 évvel fiatalabbat. Érted? És akkor ő már boldog, mert azt gondolja, hogy ő önmagáért szereti azt a az a nő azt a férfit nem önmagáért, hanem megvette 5 kilóra, oké? Okay. Ja, és akkor így még le is lehet mérni, hogy hány kilós az a nő, és akkor az, azért hány milliót fizetett jó? tehát vagy fog fizetni még szóval lényeg az, hogy vagy megnézzük, tehát az ember kellő szeretetet kapjon, de hát akkor kap az ember kellő szeretetet, ha kellő szeretetet ad. Na most gondold végig, a gazdag emberek adnak kellő szeretetet? Hát figyelj, a gazdag emberek kezében van a média, és a média azt mondja állandóan az átlag embernek, hogy adakoz. Ilyen alapítványba olyan alapítványba ami az ő kezükben van. Rehely Nem? Tehát a gazdag emberek kezében vannak az alapítványok, de az alapítványokba te adakozz, nem ő adakozik a vállalkozásaiból, amit még ráadásul költségként is leírná, érted? Nem. Hanem, vagy a, egy részét írná le költségként, ez most lényegtelen, hanem egyszerűen azt akarja elérni, hogy te adakozsz az ő alapítványába. Érted? És majd az ő a nagy segítő, Érted? De nem az ő pénzéből segít, hanem a tiédből. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy ők milyen szeretetet adnak. Mindent a pénzért csinálják, és ezáltal mindent érdekből csinálnak. Nézd meg? Minden. Tehát ha valaki valamit érdekből csinál, akkor ne, kap, ne, ö, hát ne akarja azt, hogy hogy akkor önzetlenül annak a cseréjét megkapja. Mert ő se önzetlenül csinálja. Vagy ha ő is önzetlenül csinálná, akkor ez meg is történne, hogy önzetlenül kap ő is. Tehát a gazdagoknál, ha megnézed, a szeretet gyakorlatilag semmilyen formája nem létezik. Nincs. Na most, ha egy ember nem ember életében Hát gondold végig, hány olyan van, mit tudom én mondjuk, nyer valaki egy ötöst. most egy lottöltöst, mit tudom én, hány milliárd. Megnyeri valaki azt a hány milliárdot. Gondold végig, hány ember fogja rögtön szeretni? Tudod miért szeretik a pénzét? Nem őt, a pénzét. Ugyanaz, mint azok a ribancok, akik hozzá mennek ilyen gazdagokhoz, érted? Azok is a gazdagnak a pénzét szeretik. Világos ez? Ugyanez. Ugyanez. Jó? Tehát ez azt az jelenti, hogy és gondold végig most mit tudom én hány ember venné körül, körül azt az embert, ha megtudnák, hogy mit tudom megnyerte a lottöltöste. Érted? Hány ember? Tehát hány ember ezt szeretni? És kép, képzeljük el, hogy mondjuk elveszteni azokat a milliárdokat. Akkor utána abból a hány emberből utána hány hétván nem szeretné. Így van. van. Csak azért, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Akkor nézzük a következőt, tehát nincs. Annak ellenére, hogy tele vannak lóvéval szeretet, az nulla. Érted? Tehát ők azt gondolják, hogy a szeretetet az pénzem meg lehet vásárolni. De hát az, az teljesen érdek, érted? Teljesen érdek. Na akkor nézzük, nézzük, mi a második egészség? Lehet, hogy még egészséges is. Az ilyen ember, hagyjuk ezt a témát, jó? Menjünk tovább, mi a következő elismerés? Lehet, hogy kap elismerést, mert belekerül a, mit tudom, Force magazinba vagy mibe, hogy már ő a világ egyik leggazdagabb embere, és az az elismerés, hogy, hogy ő mekkora vagyonnal rendelkezik. És ugye megnézzük következő szabadság. Hát milyen szabad ember az, aki mit tudom egy hadsereggel közlekedik, érted? Milyen szabad ember az, akinek félelmei vannak avval kapcsolatban, hogy megölik? vagy kirabolják állandóan? De tehát, ha még véletlenül túlölni a megölési kísérletet. <gül> ha, tehát gondold végig, mennyire szabadok ezek az emberek? Tehát itt, itt volt nálunk a, az papa az első, arra állnak egy ékezetet, és akkor értitek ki van szó, ugye, és ha miért szerintetek, ő szabad? Hát, hát ha egy embernek, mit tudom én, több száz ember követi minden lépését, az szerintet szabad? Figyelj, mit tudom, el kell mennie a trónónia, akkor közben a vécé előtt ott állnak őrök, az szerinted szabad? Nem tudom, te mennyire szeretnéd, hogy a trónosz, akkor ott állnának az ajtó előtt örök. És hallgatták, hogy milyen jókat vagyok szél. végig, milyen örömteli életed lenne? Szóval lényeg az, hogy az ödből kettő éből nem valósul meg. Hát érdől nem. Hát hiányzik a szeretet, és hiányzik a szabadság. De ugye miért kell ezeket az embereket így őrizni? Hát miért a miniszterelnökünk tud egy lépést menni anélkül, hogy nem mennének vele a testőrök? Nem. Érted? Miért kell, hogy a miniszterelnökök itt Európába tudnak így ide-oda menni úgy, hogy nem menjenek velük testőrök? Nem tudnak. Miért kell? Hát mi nem, nem etikusak, nem? Persze volt már olyan a Földön, hogy valaki etikus volt, és mégis meggyilkolták. Persze, van ilyen. De hát ha valakit meggyilkolnak, az nem véletlen. Az sem véletlen. Tehát mit mondok példát? Múltkor olvastam egy cikket arról, hogy ugye a század... A múlt század forduló előtt ugye mi történt? Sziszivel. Ugye Erzsébet királynővel. Tehát ugye Ferenc József feleségével. Ugye a múlt század forduló előtt, tehát nem most, hanem azelőtt száz évvel meggyilkolták egy olyan ember, aki meg tök mindegy volt, ki gyilkol meg, csak az volt a lényeg, hogy valakit a királyházban. Érted? És, és pont azon a környéken volt, ahol a sziszi királynő járt testőr nélkül. Érted? Csak a, mit tudom én, társalkodó nőjével volt. És és megtudta, mert, mert inkognitóba ment de felismerték és elterjedt, hogy ott van a településen érted? a kisvárosban és ez a hülye gyilkos fogta és ment és, és kivárta, hogy legyen egy olyan helyzet, ahol hasba döfheti érted egy tőrrel érted? na most gondold végig hogyha ha ő maradt volna Ferenc József mellett akkor itt nem lett volna első világháború, lehet hogy lett volna de akkor nem lettek volna benne, benne az osztrákok ha az osztrákok nem lettek volna benne akkor a magyarok se lettek volna benne tehát szerinted az ilyen embereket vajon kik bíztatták fel arra hogy mondjuk egy egy tényleg olyan hölgyet, aki létrehozott mindenhol békét. Minél el, hamarabb elpatkoljon. Érted? És ez nem összeesküvés elmélet. Érted? Tehát ahol a Erzsébet megjelent, bárhol, ugye a Európában, mert ugye Európában volt, az olaszoknál és békét teremtett, érted? bárhol, akik szemben álltak Ausztriával Magyarországra jött és békét teremtett, mindenütt ugye a birodalmukon belül békét hozott létre azáltal, hogy élt és meghalt és utána a béke azt fel lett rúgva, rövid időn belül, tizenvalány éven belül, nem egész 20 éven belül, érted? Tehát lényeg, lényeg az, hogy, hogy ugye neki volt egy olyan szerepe, hogy meg, ha ő jön tovább, akkor itt nincs háború. Érted? Lehet, hogy lehet volna, csak mi nem vettünk volna benne részt. Semmi, se az osztrákok. Világos ez? Na mindegy, szóval nem is erről szeretnék beszélni, csak arról, hogy, hogy Ugye vannak tehát olyan emberek, akiket jó emberek voltak, és mégis eltettek lábaló. Na most nézzük, nézzük tovább. Tehát egyetlen egy megoldás van arra, hogy az ember boldogan él az életét. Hanem nincs más megoldás, csak a tudás. Tehát a gazdagok nem boldogok. De ha neked van tudásod, akkor tudsz jó módú vagy nagyon jó módú lenni. Érted? Ugye tudod mi a baj a gazdagsággal? A gazdagsággal az a baj, hogy más megirigyeli a te gazdagságodat. Érted? És el akarja venni. Hát ha megnézed a gazdag embereket, tehát nem csak a politikusok, hanem a nagyon gazdag emberek is testőre járkálnak, tehát mit tudom én ha elmegy a gyereke iskolába akkor testőre érted? elmennek boltba akkor kíséri a testőröket. milyen élet ez? mondod végig, milyen élet? hát ez az nem élet, ez nem szabadság tehát hogyha egy ha megnézzük, tovább nézzük ugye a gazdagokat, akkor azt látjuk, hogy ugye a világon van egy vagyon. Ugye vagyon vagyoni érték. Hogy lehet valaki gazdag, hogyha más szegényebb lesz. Úgy lesz valaki ultra gazdag, érted, hogyha más szegényebb lesz. És ha megnézed, a nagyon gazdag embereknél több pénz van, mint a bolygó összes embereinnél együttvéve, érted? Mármint úgy értve a nem gazdagokat figyelembe véve. Tehát manapság a gazdagság olyan mértékű, hogy a gazdag emberek nagyobb vagyonnal rendelkeznek, mint a bolygó összes többi másik lakossággal, amelyik nem gazdag. Értitek? Ugye a gazdag emberek száma az Hát az igazán gazdag emberek száma az nincs egy százalék, tehát nincs egy százalék. A jómódúak és a gazdagok összevetve körülbelül 3% százalék a bolygón. Tehát a jómódúak és a gazdagok. A 97 százalék az nem jómódú és nem gazdag, a 97 százalék az kevesebb vagyonnal rendelkezik, mint a három százalék. Világos ez? Tehát a gazdagok mostanában olyan gazdagok, hogy mit tudom én mondjuk két gazdag család, mit tudom én, a világ legnagyobb ö, adósságával rendelkező országoknak az adósságát ki tudná fizetni, érted? Ugye a világ legeladósodottabb ország az például az Egyesült Államok, és mit tudom én mondjuk a Rothschild meg a Rockefeller család az Egyesült Államok, adósságát, ezt ki tudná fizetni? Csak úgy mondtam példaként. Tehát akkor a mi adósságunk itt Magyarországon az búbli ahhoz képest, mint mondjuk az USA-nak az adóssága, vagy mint mondjuk a, a, ezeknek a családoknak a, a vagyona. Világos? Tehát amikor arról van szó, hogy milyen gazdag emberek vannak a Földön, a családok sokkal gazdagabbak. Van 13 ultra gazdag család. Tehát ultra gazdag. Hát, nekem van egy küldetésem, amikor, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit fogok most mondani, amikor azt mondták nekem, nem ember mondta, hanem ezt egy látomásba, kaptam, tehát éjszaka, hogy én vagyok az egyetlen esély, majd utána azt mondták, mikor már haladtunk később, hogy mi vagyunk az egyetlen esély. Mire? Arra vagyunk az egyetlen esély, hogy olyan tudást juttassunk el az emberiség számára, ami miatt az emberiség képes túl túlélni. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy miért képes túlélni? Azért, mert lehet tudás nélkül túlélni, mert ez bebizonyította ez az elmúlt pár ezer év, hogy lehet tudás nélkül túlélni. Nem ez a, ez a kérdés. Hanem az, az a kérdés, hogy az, ennek az emberiségnek az ideje lejárt 2022 10. Bocsánat, 2012-12. 22-en lejárt. Az azt jelenti, hogy akkor volt egy világvége, idézőjelben, egy korszakvége. Tehát gyakorlatilag már egy új emberiségnek kell lenni, ennek az új emberiségnek az a neve, hogy homo, homo visz. Tehát új ember. Homo nobis. Már a, az új emberiségnek kellene lenni. Nem a homo sapiensnek, a homo nobisnak. És ennek a homo mindenféleképpen meg kell valósulnia. A homo az a lényeke, hogy gondolkodó ember. Tehát új ember, gondolkodó ember, aki nem az érzelmeire hagyatkozva, dönt és cselekszik. Ja, ha nem gondolkodik. Na most ez a homonóvíz, no ez gyakorlatilag pár ilyen ember van jelenleg a bolygón, aki homonóvízként no tud működni. A többiek azok nem tudnak még. De azért nem tűnt el a Földről az emberiség, és azért nem hozták az új emberiséget, mert sokkal jó ember. Ezért ugye van ez csinálva, ami most van a világban, hogy az embereket nagy próbatétel elé kell állítani. A próbatétel vagy igaz, vagy egészségedre, vagy megöli az embereket. Tehát meghalnak magyarul, a próbatétel öli meg. Tehát meghalnak. Ez olyan, mint a mesékben, tudod. Hát, hogyha nem győzöd le a sárkányt, akkor sárkány győz le téged, és te meghalsz. Ennyi. Érted? Hát a mesében is így volt. Tehát a próbatételnek mindig az a lényege, hogy vagy legyőzöd a próbatételt, vagy meghaz És a próbatétel arról szól, érted, hogy, hogy olyan szintre sülyezteni az embereket, lesülyezteni, hogy kénytelenek legyenek, segítségért kiáltani. Oké? Okay. Ez olyan, mint a, tudod, a zuhanó repülő nincs a ateista. Tehát a zuhanó repülő mindenki azt mondja, hogy Istenem segíts. Tudod? Na hát ilyen időszak elé néz az emberiség, ahol vagy elkezd fejlődni, és elkezd homonó visszaválni, ahol képes az érzelmein uralkodni, vagy meghal. Hát gyakorlatilag ez van a bolygón. Az emberek azt gondolják, hogy, hogy ez, hát ez nem ez, ami most van, hanem mit tudom én mondjuk az, hogy legyen egy, egy világméretű diktatúra de a világméretű diktatúra azt eredményezni, hogy vagy meghalsz, érted? Tehát ott a világméretű diktatúra azt eredményezni, hogy maradna, tudom egy-két pár millió ember a bolygón, a többi meg ellene pusztulva. Érted? Tehát itt mindenféleképpen ez az emberiség ilyen formában, ha tetszik neked, ha nem, halára ítélt. Tehát ez az emberiség a végjátékát játsza. Tehát itt vagy átalakulnak az emberek egy tudatos emberi lényé, az ösztönös emberi lényből, a homo sapiensből a homo vissza hát vagy meghalnak. És mit te mit gondolsz a haláról, most ez engem abszolút nem érdekel, megmondom őszintén, és nem is fogok erről neked mondani semmit. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy ez van. Nem kell ezt elhinni, csak tudod, az a baj, hogy eddig a mióta én kapok információkat, nem emberektől, hanem sokkal magasabb szintű lényektől, én azt úgy hívom, hogy a teremtőinktől, vagy teremtőmtől, és amióta kapok, minden információ bejött. Minden úgy lett, ahogy mondták, ezek a nehézségek is, amik itt vannak ebben a három évben ezáltal általam előre megjósolt, nem én jósoltam meg, én nem tudok jósolni, nem is akarok, hanem szépen elmondták azt, hogy mi lesz, mert az engem sose érdekelt, hogy az milyen formában lesz, ami lesz, ez engem érdekelt, az érdekelt, hogy mi lesz, oké? Okay. tehát engem az nem érdekelt, hogy covid lesz, vagy háború lesz, az észletkérdés. Világos az? Itt az a lényeg mindig, hogy nehézség lesz. Milyen mértékű nehézség? Vagy nem lesz nehézség. Világos? Az, hogy milyen nehézség, sose érdekel. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell ezt elhívni. Éld úgy az életedet, ahogy akarod. Nekem azt a tök mindegy. Érted? nekem aztán teljesen mindegy hogy te életben maradsz vagy meghalsz nekem nem mindegy érted? mert én már ezzel régi túl vagyok hogy ez érzelmileg rám hasson nekem az a lényeg hogy van egy dolgom hogy minél több ember tudatosodjon és minél több ember vissza visszaváljon és aki nem akar homonó visszaválni leszarom érted? Ilyen egyszerű. Bárki legyen is a bolygón. világos? Nem érdekel. Egyszerű. Oké. Okay. Jó, ja, tehát nem érdekel. Engem az érdekel, aki meg akar változni. Érted? Mert engem, én az a megbízatást kaptam, hogy ezt megcsináljuk. Nem megcsináljon, megcsináljuk. Azokkal, akik ebben hisznek. Érted? Én tudom, hogy így lesz, tudom, hogy hoz, hogy lesznek a dolgok, te meghihetsz benne, bár vannak akik már ezt tudják, hogy úgy lesz, mint ahogy mondom, de sokan még csak hiszik. Nekem az bőven elég. Érted? Most gondold végig. Mit veszthetnél azzal, hogyha egy, olyan emberek vennének körül, akik tudatosak? Azzal mi a manót veszhet? Ja, nem tudnád elnyomni. A kucs leszarom oké, okay. ilyen egyszerű hála Istennek hogy nem tudnám elnyomni, mert eddig elnyomta eleget világos ez? mert a tudatos embereket nem lehet elnyomni, ilyen egyszerű minél tudatlanabb egy ember annál jobban tudod elnyomni, hát tudod mikor ezt azt segged be azt. Oké? És az se tetszik, hogy hogy nyilvánulok meg ezzel kapcsolatban, az sem érdekel. Jó? Ja? Ilyen egyszerű. Jó? Tehát lényeg az, hogy én tudom, hogy fáj az igazság. Tudom, hogy az embereknek fáj az igazság. És kénytelened vagyok időnként ilyen, drasztikusan kifejezni magamat. Hogy hát, ha akkor észbe kapsz. Érted? Hát, ha akkor. Mert akkor tudod mi? Kihozom belőled az érzelmeket. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy a homo sapiens az eddig tartott. Itt van egy határidő. 2035-ig még a homo próbálkozhatnak magukkal. Oké? Okay. Addig. Ez nem annyi. De nagy baj lenne, hogyha nem lennének homo novisok itt a következő időszakban, nagyon sokan. Miért? Mert akkor marad a bolygónak ez az alacsony szintű rezgése, mert ahhoz, hogy fölemelkedjen, ugye a bolygó rezgése az a homo, Sapiensnek el kell tűnnie, és a homo kell előjönnie, kifejlődnie a homo és onnantól kezdve ugye megemelkedik a bolygó rezgése, és annak mindenféle pozitív következménye lesz. Ha ez nem történik meg, akkor ezt a bolygót eltüntetik a, a naprendszeri bolygók sorából. Na, és itt, itt is lesz egy olyan, ö, hogy hívják, vagy lenne egy olyan fajta, kisbolygói Kis vezet, mint ami már van a naprendszerünkben a mars után. Jó? Tehát ez van. Jó? Tehát mondom, nyugodtan lehet azt gondolni, hogy, hogy érdegélet itt az életedet, eddig, mint ameddig éltél, hát ha megnézed a bolygón a legtöbb ember az nem tudja úgy élni most az életét, mint mondjuk öt évvel ezelőtt, hanem csak rosszabbul lehet. Ennyi. Oké? Okay. De te lehet, hogy azt gondolod, hogy majd itt szépen ezt. Hát én meg mondom neked, hogy ez nem így működik, jó? Mert ez az idő lejárt. Oké? Okay. És itt a vég időszakban az embernek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fejlődjön ezeken a területeken. Jó? Ja? És ide ez is tartozik a tízes pont. Ja? Csak úgy felhívom a figyelmedet. Tehát ezeken a területeken... Az embernek egyszerűen tudni kell boldogulni, és mi olyan képzéseket nyújtunk, amely ezekre a területekre teljes tudást nyújt. Érted? Ezért ez a tudás nem pár hét, nem pár hónap, még csak azt mondom, hogy nem is pár év. Hanem ez egy életre szóló tudás. Érted? És akkor itt szóba kerülhetnek olyan dolgok, amit megint nem kell elhinned, hogy hogy élj. Homonóvízként majd sokkal hosszabb életet ezzel a testtel. No, de ez most még nem téma. Jó, ennek már a technológia a van. Ennyi. Oké. Okay. Szóval, lényeg az, hogy benne benneteket szeretettel, gyertek tanulni. Egy olyan közösségben, ahol tényleg az embereket folyik minden, és az ember jól működik, akkor ez a világ jól fog működni. Oké, okay? és az emberek jól működnek, akkor a világunk fog jól működni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük mesterünknek! ezt az izgalmas képzést. És... most az biztos. De ez van. Ez van, ez az igazság. És aki, akinek ez fáj talált, az azzal nem tudom, mit, mit kezdeni. Nincs itt Muszáj valahogy, muszáj felrázni az embereket, mert, mert azt veszük észre, hogy annyira magukba vannak fordulva, főleg a Covid-járvány óta, hogy, hogy elképesztő, milyen szinten megszakadtak kapcsolatok. Elkezdtek, annyira elkezdett az emberek hangulata romlani, hogy, hogy az valami iszonyat. És egy megoldás van, a tudás. És módszerek. És itt nálunk egy helyen meglátó minden. Nekem az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem a képzésemet a PPA Nyílt Akadémiánál, és azóta is tanuló vagyok. És a Nyílt Akadémia ember és adatjobbító képzései, coach képzései által az életemben jobban tudok boldogulni például a párkapcsolatban, párommal, gyerekeimmel, szülőmmel, és a többi emberrel is sokkal jobb a kapcsolatom, mint, mint bármikor eddig az életemben. És ö, nekem nagyon gyenge volt az önbizalom, a nötékelésem, önbecsülésem, mert egy olyan családban nőttem fel, ahol igazából nem nagyon kaptam szeretetet, elismerést, meg főleg nem kaptam, dicséretet, aztán meg végképp, ilyeneket nem kaptam. Nagyon-nagyon ritka volt, amikor, amikor valami miatt esetleg elismertek volna a szüleim, vagy a család, iskolában, meg aztán végképp nem igazán kaptam semmit. Hát. És igazából mióta itt tanulunk, a PPI Nyílt Akadémiánál mondhatni, hogy egy nap alatt több elismerést, meg több szeretetet kaptam sokszor, mint addigi, addigi életemben összesen talán. <kül> És ugye az Nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy az ember egy olyan környezetben legyen, ahol szeretetet hát nyilván nem csak tud kapni, hanem, hanem tudok adni is másoknak szeretetet, meg elismeréseket is tudok adni, és tudok kapni is. És Csak röviden szeretnék egy olyan dologról beszélni, itt a végén, hogy, hogy szabadság, szabad élet, mert az emberek ennek most nagyon hiányát, élik, mi azt tapasztaljuk minden téren. És hát nálunk ez a szabad élet, ez elérhető. Ugye mit jelent ez a szabad élet, hogyha egy kicsit jobban ö, konkrétabbá tesszük? Mert tudod -e azt tenni, vagy ismersz -e olyan embert, vagy embereket, akik meg tudják azt tenni, hogy oda mennek, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, azzal, akivel akarnak, és addig maradnak, ameddig akarnak. Tehát ezen egy picit el lehetne gondolkodni, hogy hány olyan embert ismertek, vagy ismersz, aki ezt meg tudja tenni. Szabadság az valójában ezt jelenteni, és nálunk itt a PPH Nyílt Akadémiánál ez a szabad élet, ez a szabadság bárki számára elérhető. Hogy hogyan? Hát kérdezd meg azt az embert, aki esetleg kapcsolatban vagy, aki ajánlotta neked ezt az eladást, vagy ha látsz videókat, keresse, vagy láttam a videókat, vagy tetszett neked ez a videó, akkor én azt mondom neked javasolni, hogy, hogy keress egy szimpatikus embert a Facebookon, vedd fel a kapcsolatot, és kérdezd meg tőle, hogy hogyan lehetsz itt nálunk tanuló. Fog neked ebben segíteni, ha kérdéseid vannak, fog ebben, abban is segíteni, és gyere ide tanulni, minél hamarabb, és legyen szabad ember. Mi már elmondhatjuk magunkról, hogy nagyon közel vagyunk ehhez a, ehhez a szabad életház. Mondhatjuk azt, hogy talán fél lábbal már ott vagyunk. Igen, a Nyílt Akadémia ember és életjogító kócsképzései által mindenki élete, aki itt tanul, és ezt komolyan veszi, és, és ezt az élete részévé teszi, biztos lehet benne, hogy, hogy csodálatos lesz. Mivel most gyermeknevelés kógyképzésünk folyik jelenleg, ezért két nagyon, nagyon rövid történetet el szeretnék mondani, mert minket ez nagyon érint, mert két kis gyermeket nevelünk. És legtöbbször, mikor hallgatjuk, ugye mindig élőben hallgatjuk az előadásokat, szerda és vasárnaponként. Mindig ott vannak, ha nem is mellettünk, de körülöttünk. Vagy ha egy másik helyiségben vannak, akkor is hallják, mert hangosan megy a képzés. És egyik nap a kisfiú hazajött az iskolából azzal, hogy hittan órájuk volt, és. A tiszteletes nénivel vettek valamilyen történetet, de egy uh, ilyen negatív történet volt, balesetről szólt. És uh, mondta, hogy anya, minden gyerek elkezdtem mondani, hogy híradót hogy néznek, meg hogy ilyen balesetet láttak, meg olyan, ők erről tudnak, arról tudnak, és olyan rossz érzés volt anya, és már bánom, hogy nem mondtam, hogy fejezzétek már be, ne beszéltek erről. <gül> és uh, ez... Uh, erre egy hétre rá a kislány jött haza az óvodából, és azt a kislány nem hallott ezt a beszélgetést a kisfiúval, hogy kitalálta volna, mert biztos, hogy nem. És mondta, hogy beszélgettek a két-három kis barátjával, és mondták anya, hogy ők szokták nézni a híradót. És mondtam nekik, hogy Hát azt nem szabad nézni, attól nagyon rossz lesz a hangulatotok. <gül> <gül> és, és azt mondták nekem, hogy kit érdekelsz. Norina. Norinának hívják a kislányt, és rosszul esett, annyira rosszul esett neki, és mondta, hogy nem baj akkor, hát akkor nem játszok veletek, és az olyan másnap. És akkor mondta, hogy anya, most már ezzel a kislányjal játszok, megkérdeztem, és ő azt mondta, hogy ő nem szokott híradót nézni. <Sessz> <Sessz> <Sessz> <Sessz> és harmad nap hazajött, akkor pedig azzal jött haza, hogy anya, kibékültem a többiekkel, és azt, azt mondták nekem, hogy hát Norina, nem fogunk többet, mi se híradolt. <Sessz> <Sessz> <Sessz> <Sessz> és hogy már gyerekként elkezdték úgymond a tanítást az óvodában, meg az iskolában. Hogy annyira fontos, hogy ők is hallják. Azt hisztük, hogy ők nem értik, hogy miről van szó, de nagyon is megértik. Ők nagyon-nagyon értik. És ha egy gyerek megérti, hogy itt miről van szó, akkor nem hiszem, hogy egy felnőttnek ezzel gondja lenne. És nagyon nem mindegy, hogy milyen generációt nevelünk fel. Nagyon nem mindegy. A tanulóként szeretnél részt venni várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedben megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Még egyszer megköszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy házigazdák lehetünk. A mai nap é, óriási megtiszteltetés, és nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük. És még én szeretnék beszélni arról, hogy. A képzéseink díjáról, ami gyakorlatilag bárkinek megfizethető, az első havi tandíjunk az 19.700 forint, és a második hónaptól 12.500 forint havonta. De higgyétek el, hogy, hogy ezt, ha ezt megtapasztaljátok, azt fogjátok mondani, hogy szinte ajándék ilyen áron, Nem. olyan... olyan felbecsülhetetlen értéket, tudást kapunk hétről hétre, képzésről képzésre, hogy, hogy azt nem tudjátok elhívni, ezért gyertek és tapasztaljátok meg. Hát ennyi pénzt igazából, bárki bemegy a boltba, egy kis, kis bevásárlással simán elkölt, és a táskába gyakorlatilag meg sem látszik, kezzen, kezzen két kézben meg lehet kapni azt a, mit veszel gyakorlatilag ennyi pénzért a boltba, és itt pedig az egész életedet meg tudja változtatni ez a tudás. Ami nem csak tudás, hanem konkrét lépésről lépésre módszereket is kapsz, ugye? Nagyon fontos ezt kihangsúlyozni az életed minden fontos területére. Tehát méleget tesszük ezt a két dolgot, hogy boltba, ugye, mit kapsz 12.500 forintért, és itt pedig az életedet tudja megváltoztatni akkor döntsd hogy neked melyek a szimpatikusabb. És azt szerint keresül embert, aki, aki Facebookon, aki tud neked ebben segíteni, hogy ide, ide be tudj kerülni. kérjél segítséget ebben, és fognak neked segíteni. És sok ember azt hiszi, hogy kifizet, Isten tudja milyen összegeket, és napok alatt, vagy egy-két pár hét alatt meg tudja változtatni az életét, vagy megoldani dolgokat az életében, kap olyan tudást, de hogy gondolhatja azt egy ember, hogy amit x év alatt, 20-30-40-50 év alatt elrontott magában, vagy nem jól működött, hogy azt egy pár nap alatt majd ki tudja javítani. Egyik napról a másik rövid idő alatt, ezt nem lehet. Ez nem lehet, Ez folyamatosan annyi, annyi blokk, annyi negatív dolog ért minket életünk során, hogy most vesszük észre azt, hogy mikor már azt hiszük sokszor, hogy na talán ez, ez most már ez rendben van, mindig jön egy olyan dolog, hogy hú, ezt még most még mindig nem tettem rendben magamba. Itt még mindig kell, kell csiszolni rajta, nem, ez nem lehet, nem lehet rövid idő alatt. És is rengeteg területe van az életünknek, és mind, mindegyik mindegyikkel összefügg, és itt, itt mindenre van megoldás, tudás, segítség. Volt egy olyan helyzet, hogy beszélgettünk egy hölgyel, aki két gyereket nevel, és ez februárban volt, és hát felkínáltuk neki a lehetőséget, hogy jöjjön, jöjjön ide tanulni. Ugye akkor 9800 forint volt még csak a tandíj, ugye a második havi, és hát végigus nem kezdte el, és aztán nemrég ugye az egyik tanulónkkal feladta ugye a kapcsolatot, és elment nála, és beszélgettek, és kiderült, hogy ez a hölgy ez azóta befizetett pénzt egy képzésre, egy másik képzésre, kapaszkodjatok meg, 600 ezer forintot fizetett ki egy másik képzését, ami Pár hetes képzés volt, Aha. és kérdezte tőle, akivel kapcsolatban volt, meg ugye, tehát a, mi Femben. tanulunk, hogy és mit kaptál 600 forintért azon a képzésen? Miben lett jobb az életed? És a hölgy gondolkodott, és azt mondta, hogy hát, a dolában most semmivel. Aha. És Megérte. 600 forintot képzetni pár hetes képzésért, amiben azt ígérik, hogy az életed majd meg fog változtatni, vagy meg fog változni, hát, uh, hogyha azt itt nálunk gyakorlatilag 5 év, 5 évig tanulhatsz nálunk abból a pénzből, 5 évig. És olyan dolgokat kapsz, amit tudsz használni, Én és van. megoldásokat. És mi látjuk, azt, mi látjuk azt, hogy itt az embereknek az élete tényleg változik. Tehát nem az van, hogy elmennek valahova, és utána nincs segítség, nincs megoldás, nincs, nincs ebben egy, egy, egy szeretett közösségben, és nem változik az életük valójában, vagy csak minimálisat, hanem itt tényleg azt látjuk az embereken, akik itt vannak, és, és itt vannak folyamatosan, és a képzéseket be is építik az életükbe, mi azt tapasztaljuk, hogy itt tényleg az emberek változnak, pozitív irányba. A, minél tovább vannak itt az emberek, mi azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy annál inkább kezdenek változni a jó irányban. És nagyon hálásak vagyunk Szembecsék Miklós mesterkócsnak, hogy létrehozta ezt a PPN Nyílt akadémiát, mert hogyha ez nem lenne, ezt az emberiséget le, le lehetne húzni a vécén. És ezek nem nagy szavak, ezeket mi már megtapasztaltuk, hogy ez így van. Bizony. Úgyhogy én azt tudom tanácsolni, hogy hogy mérlegelj, gondolkodj, hogy, hogy, hogy árérték arányban neked ö, mi a jobb, és keres valakit, aki neked szimpatikus a Facebookon, egy PPH Nyílt Akadémia tanulót, szerveződ, vagyunk, ha már rengetegen, vedd fel vele a kapcsolatot, és kezd el minél előbb a tanulást, mert minél előbb kezded el, neked annál jobb lesz. Úgyhogy köszönjük szépen a... Szeretnék még csak én is szeretném megköszönni mesterünknek, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és hogy itt lehetünk veletek. Köszönjük szépen, Köszönjük hogy házigazdák lehettünk, és hamarosan fordatjuk És most szeretnénk elköszönni azoknak, akik ugye követnek bennünket az online videón. Köszönjük szépen! Köszönjük.